סלי חושב על רכישת ביטוח חיים, בגלל שהוא לקח משקנטה ויש לו בן קטן ועוד תינוק בדרך ובאים חלילה יקרה לו משהו, הוא רוצה שהם יכולו לפחות לפרוע את המשקנטה ואולי גם יישאר להם משהו לאוניברסיטה ולחיות איך שהם רוצים הוא הלך לחברת הביטוח ואמר להם שהוא רוצה פוליסה בגובה של מיליון דולר הוא מעוניין למעשה בפוליסה לתקופת חיים מנינימו תורא כ-עשרים שנים אבות. אחרי עשרים ושמונה אילה, הוא מkekע כיו קבור יפרה את המשכנתו. תיהצח ממספיי כסף, ומקבע כיו ירדד על ל Fachot הלחו או שו חטש ממספיי קבור אוניברסיטה. זזה הסיבה שו בחר לפסד פוליסה לתקופת חיים. אם שבוע אחרית ילפסד ביתוח לכל החיים, שיאם את המשלמ קמות מספימתו של כסף לשנה, لكل שארית החיים, וכל זמן בותמות תקבל מיליון דולר. במלח התקופהו שלם חמישמאות דולר לשנה, במלח שנה. אם הוא מת במהלך 20 השנה האלה, המשפחה שלו תקבל מיליון דולר. בשנה ה-21 תהיה עליו לעשות ביטוח מחדש. ובגלל שהוא יותר ובעל סיכון גבוה יותר למות בשלב הזה, אז סביר כי זה יהיה יותר יקר לעשות ביטוח. והוא באמת ה-20 שנה הבאות. מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם לשיעור הזה זה למצוא בהינתן המספרים האלה אשר קיבלתי של חברת הביטוח, מה הם שלי למות. 20 שנה הבאות. אנחנו רוצים למצוא את ההסתברות שסע לי עמות במהלך 20 שנים הבאות. בהתבסס על מה שאומרים לנו אנשי חברת הביטוח. או לכל הפחות מהי ההסתברות המקסימלית למותו כדי שהם ירוויחו כסף. דרך אחת לחשוב על כך היא לחשוב על, על הסכום הכולל של התשלומים שהם יקבלו במהלך של הביטוח. חלקי הסכום שבו הוא מבוטח. הם מקבלים 500 דולר כפול 20 שנה. וזה שווה ל-10,000 דולר. במהלך הזמן בו הביטוח תקף. הוא מבוטח עבור 1 מיליון דולר. לכן הם מקבלים, האפסים האלה כאן מצלמצמים, גם האפס הזה מתבטל, והם יקבלו במהלך הזמן תקף, 1 דולר תשלום. עבור כל 100 דולר ביטוח. דרך אחרת לחשוב על כך, נאמר כי יש 100 מבוטחים כמו סלי, 100 גברים בני 34 שנים, שמחפצים ביטוח לתקופה של 20 שנים, והם את כולם, אם מכפילים זה ב-100, תקבלו את של 100 דולר, וזה המקרה שבו יש 100 כמו סלי, 100 אשר דאי דומים לו, 100 סאלים, הם יקבלו 100 דולר תשלום, ודרך היחידה הבאה יעשו כסף, היא לכל היותר אחד מהאנשים האלה ימות. נקודת האיזון תהיה עם סלי אחד ימות. אנחנו מעדיפים לא לדבר על זה, זה די מוזר. דרך אחרת לחשוב היא כי הם יקבלו 1 דולר תשלום מכל 100 דולר ביטוח, או אם יש לנו 100 מבוטחים הם יקבלו 100 דולר תשלום, בדרך היחידה להגיע לאיזון היא רק עם אחד מהם ימות. מה שבעצם אומרים הוא כי הדרך היחידה הבאה אם יכולים להגיע לאיזון היא אם ההסתברות כיסה לימות ב-20 שנה הבאות. היא פחותה או שווה ל-1 100. וזאת היא חברת הביטוח. מנסים לעשות כסף, הם בטח נוקבים במספרים האלה בגלל שהם חושבים כהסתברות, כי הוא ימות, היא אולי 1 חלקי 200 או 1 חלקי 300, משהו נמוך יותר, כדי שהם יוכלו לבטח עוד אנשים כמו סלי. בשביל 100 דולר תשלום שהם חייבים לשלם. אבל בכל מקרה המחשבה, כך מוזרה. אבל למעשה היא גורמת יותר טוב. כי 1 20 משנים זה לא רע.